السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم عبد الحميد الخن ودي قناتكو باوربوينت Presentations النهارده ان شاء الله نقدم لكم مشروع مخططات 3D مضيئة اول حاجة نروح لقيمة Insert ونضيف شريحة جديدة بعدين نروح ل فورمات جراوند ونخليها تدرج خلي التدرج بتاعنا من الأزرق الغامق للأزرق الفاتح بالشكل ده بعد كده هنروح مرة تانية لقائمة انسيرت ونضيف دايرة واحنا بنرسم الدايرة نضغط على زرار الشيفت بالشكل ده بعد كده هنخليها نو no فيل وهنروح لللاين هنخليها تدرج التدرج بتاعنا يبقى عبارة عن نقطتين نقطتين هنخليهم باللون ده بعد كده هنروح للأفكت ونروح لـ 3D Rotation ونحدد الشكل ده بعدين ننسخ الدايرة بتاعتنا بالضغط على Ctrl D بعدين ننسخها كمان خمس اشكال بالشكل ده نيجي عند الشكل الاول نعمله نسخه مره تانيه ونخليه فوق نضغط شيفت ونكبر الدايره شويه بعدين نخلي الفيل بتاعها تدرج بالشكل ده ننسخ كمان مره الشكل ده نخليه فوق ونعمله send to front بعدين الشكل ده نخليه نوع no outline وهنخلي الفيل بتاعه درجة رصاصي ونروح للإفكت عند 3D هنخلي الدكانة اربعه وعشرين والانجل ميتين واربعين بالشكل ده هنحدد المجموعة دي ننزلها تحت شوية كده ونروح لقيمة انسيرت ونضيف الشكل ده ونضغط شيفت واحنا بنرسم بعدين هنقلل حجم الدايرة كده طبعا هنخليها نو no اوت وتدرج هنعمل التدرج بنفس الالوان اللي احنا بنستخدمها بالشكل ده بعدين هنروح لقيمه insert مره ثانيه ونضيف دايره برضو هنرسم الدايره واحنا بنضغط زرار الشيفت نحدد الشكلين ونعمل محاذاه الدايره دي خليها نو اوت لاين ونعملها تدرج واحد باللون اللي احنا بنستخدمه والثاني بلون بينك بالشكل ده بعد كده هنروح على الدائره دي نحددها ونعمل كنترول دي ونحدد التلات اشكال ونعمل لهم محاذاه المحاذاه ممكن تعملها عن طريق فورمات الاين تو سنتر تو ميدل بعد كده هنروح لقيمة Insert مرة تانية وهنختار الشكل ده بعد كده هنلف الشكل شوية كده ونحدد الدايرة والشكل ونعمله من قيمة Mirror Substract الجزء ده هنخليه صوليد وهنحوله للون الأبيض والشفافية هنخليها تقريبا تسعين بعد كده هنروح لقيمه انسرت مره تانيه ونضيف الشكل ده ونضغط شيفت واحنا بنرسم الشكل بعد كده هنغير النقاط دي بالشكل ده وهنحدد مجموعه الاشكال دي كلها وهنعمل لها لاين تو سنتر و line تو ميدل ونرجع نعدل موضع الدايرة دي فوق بالشكل ده بعد كده نحدد الجزء ده والجزء ده وهنعمل سابستراكت هنحدد المجموعة دي كلها ونروح من افكت لـ 3D روتيشن وهنختار بالشكل ده كبر شوية هتلاحظ إن الجزء اللي فوق ده مكانه اتغير تحاول ترجعه تاني بالشكل ده هنحدد الشكل اللي بره ده ونروح لقائمه ايفكت من 3 دي ايفكت هنخلي دي 24 وهنخلي الماتيريال ده ونخلي الزاويه هنا 110 بالشكل ده بعد كده هنحرك مجموعه الاشكال دي كلها فوق الشكل ده هنا بالشكل ده تقريبا هنروح للشكل اللي في الداخل هنزود الشفافيه بالشكل ده بعد كده هنعمل رفليكشن او انعكاس بالشكل اللي قدامنا ده دلوقتي هنروح لقيمه انسيرت مره تانيه ونرسم دايره بالشكل ده برضو احنا بنضغط على زرار الشيفت الدايره بتاعتنا خليها نو اوت لاين ونعمل لها تدرج باللون ده واللون التاني اللي احنا بنشتغل عليه ونخلي الطيب بتاعها راديكال بالشكل ده ودي هنخليها شفافيه ميه في الميه ونحركها هنا تقريبا بالشكل ده كده و هنعمله ساندت و باك هتلاحظ هنا ان كان في اضاءه جايه من الخلف اهو ده اللي احنا عايزينه بالشكل ده باقي عندى دلوقتي احط التكست او الكتابات او النصوص اللي انا هكتبها فانا مجهز النصوص هنا يعني مثلا هاخد النص ده هاخد النص بتاع النسبة المئوية هنعمله برده من ايفكت 3D روتيشن هنختار الشكل ده ممكن نعمله جلو والعنوان مع النص هنعمل له برضو ايفكت 3D Rotation ونختار ده بعد كده هنروح تاني لقائمة Insert وهنضيف مربع بالشكل ده خليه اوت لاين خليه باللون الابيض بعد كده هنروح للأفكت وهنخليه برضه بالشكل ده وهنغير الشفافيه وهنعمل له سين تو باك بالشكل ده لازم المربع بتاعنا يغطي كل المساحه دي بالشكل ده تقريبا بعد كده هنكبر الشكل بتاعنا مره تانيه هنضيف هنا بعض النصوص انا مجهز بعض النصوص هنا هناخدها Ctrl C وبعدين نحطها هنا Ctrl V ، نصوص دي هنعمل لها برضه روتيشن بالشكل ده دلوقتي هنحدد مجموعة الأشكال كلها وهنعمل لها Animation فلاي إن وهنخليها كلها بعد خمسة وعشرين المدة وهنخلي دي خمسة بعد كده هنروح لانيميشن بان وهنحدد كل الاشكال بتاعتنا وهنشيل الشكل الاول ونضيف بعد كده أقدر أضيف بعض الإضافات على العرض بتاعي عشان يصبح في الآخر بالشكل